كيف يحدث الشرى أو الارتكاريا؟ في عنا بالجسم خلايا اسمها ماست سيلز. هي الخلايا بتتعامل مع المحرضات الخارجية اللي هي المفروض تكون طبيعية اه مثل الشمس البرد بعض أنواع الأدوية الأطعمة. تتعامل معها على أنها محرضات سيئة جدا. فبتهاجمها وبتطلق مادة الهيستامين فبتتشكل عنا الوذمة والحكة. يأتي الشري على شكل بقع دائرية حمراء حاكة مرتفعة على سطح الجلد، أحجامها مختلفة طبعاً، ما بتدوم أكثر من 24 ساعة، بتختفي بمكان وبتطلع بمكان ثاني. أو ممكن تأتي بشكل انتفاخ في الشفتين وفي الأجفان، هاي الحالة اسمها وذمة وعائية، ينقل المريض فوراً إلى المشفى لأنه قد تصيب الطرق التنفسية وتسبب الاختناق. أشياء أسباب الشري هي الحساسية. أولاً الأدوية. مثل البنسلينات، الأسبرين، الأيبوبروفين وموانع الحمل الفموية. الأطعمة أيضا مثل الطماطم، الفريز، المكسرات، البهارات، الشوكولا، الكيوي، البيض، الثوم، الجبن، البطيخ، الحليب، القمح، الموز، والأسماك. قد يكون السبب الغبار بالجو مثل غبار الطلع وخاصة في فترة الربيع. ممكن يكون السبب غبار الحيوانات. قرص بعض انواع الحشرات مثل النحل او النمل او الناموس. بعض المواد الحافظه اللي موجوده بالمعلبات. قد يكون السبب ماده المنتول اللي موجوده مثلا بادويه السعال وبعض الشامبوهات والسكاكر. اما لو كان الشري مزمن هون منبحث عن مشاكل بالغده الدرقيه، بالكبد والكلى، مشاكل بوليه وقد تكون جرثومه المعده. وفي عندنا كمان شري سبب اشعه الشمس او البرد او حتى الانفعال. كيف يتم تشخيص الشرع؟ أولاً بالتحاليل المخبرية نعمل استقصاءات مثل ما حكينا وظائف الغدة الدرقية، وظائف الكبد والكلية، الإنتانات البولية الهيلوبكتر اللي هي الجرثومة اللي بتسبب قرحة المعدة ونعمل كمان اختبارات براز لاستقصاء الإسكارس والديدان وممكن نجري أيضاً اختبارات مناعية لأنه ممكن يترافق مع أمراض مثل الدئبة الحمامية والروماتويد وأكيد لابد من إجراء اختبارات التحسس للأدوية والأطعمة والغبار تجرى هذه الاختبارات بوضع رقعة غالباً على الظهر بتكون مقسمة إلى عدة مربعات كل مربع فيه إحدى المواد المحسسة تلصق على الظهر فترة ومنتابع كل مادة قديش بدها فترة لحتى تتحسس لو حدث إحمرار بهذه المنطقة فبتكون هي المادة هي اللي عم تعمل التحسس ينصح المريض بتجنب هاي المادة وكتير أحيان بيكون هو السبب الوحيد ويشفى المريض من الشريان المزمن أما عن علاجه فالخط الأول هو مضادات الهيستامينيا اللي من الجيل الثاني مثل شو؟ مثل السيتريزين، الزيرتيك، لكلاريتين، ديسلوراتادين، والفيكسوفينادين نعطي دواء واحد لو ما استفاد المريض ممكن رفع الجرعة ضعف وضعفين وثلاثة لو ما استفاد ممكن نشاركه مع مضاد هيستامين من الجيل الأول مثل مين؟ مثل الهيدروكسيزين والكلورفينرامين. لو ما استفاد المريض ممكن نستخدم شوط قصير من الكورتيزونات ولو ما استفاد ممكن نستخدم السيكلوسبورينات كونوا بصحة أنا دكتورة ريدة.